Володимир Федоренко. Буду дуже вдячний, якщо ви розповісте про найбільш можливу довжину кров на мансарді. Якщо ширина будинку 8 на 9 метрів, чи вистачить одного конька і марулати для даху 45 градусів, чи потрібні додаткові прогони? Дякую. Ну, Володимир, зазвичай я на такі запитання відповіді не даю і кажу, що вам потрібно робити розрахунки. Володимир але якщо це мансарда то ми будемо з вами тут вже міняти трошки розрахунки Дивіться, якщо ми подивимось з вами нормативи то там нам кажуть так що дереві, металеві та дерев'яні конструкції спочатку розраховуються по другому придільному е, состоянию як це українські хлопці підказують і в коментарях тому що треба все ж таки якось по полепшити нашу мову мою мову ось що це значить це значить що перший розрахунок він йде на прогиб. наскільки деревина або метал прогнеться це перший розрахунок і ось коли прогиб задовольняє вимогам дбн тоді тільки ми переходимо до першого до першого придільного состояння по розрахункам, тобто на міцність. Витримається навантаження чи ні, зламається чи ні. Дивіться тепер. Але так як у нас мансарда, тут трошки по-інакшому і виходить так, що ми з вами можемо мати конёк, маурлат и і наша кроква. Ось така схема, так? І ось тут, коли мансарда, все трошки по-інакшому. Тому що, по-перше, ми повинні розрахувати, яка товщина деревини нам потрібна для утеплення. Це перше. І ось мій досвід, він підсказує, що на мансарді зазвичай ми беремо 200 мм. Це розрахунок, який йде із-за того, скіль... з якої товщини нам треба зробити утеплювач. Основний утеплювач. А потім вже під ним робиться перехресне утеплення. Зрозуміло? Може бути два ряди перехресного утеплення. Наприклад, йде е, кроква. Зараз ми малюємо на слону стропіліну крокву. Потім йде перехресне утеплення перший ряд. І потім перехресне утеплення інший ряд. І ось тут виходить так, що коли ми робимо з вами оце перехресне утеплення останнім рядом, то наша ізоляція знаходиться ось тут. Це перевіряється легко розрахунком. Але зараз питання не в цьому. Так ось, дивіться. Оцей, варі... Оцей варіант... Він найкращий, тому що дозволяє нам гарно локалізувати всі міські холоду. І ми отримуємо дуже таке, таке рівне рівний теплоопір. Але все ж таки, якщо ви живете в місцевості, де дуже багато деревини, і є можливість, наприклад, замовити не 200, а 250 кроку, то ви можете використати... Отут поставити 250, а потім зробити перехресне утеплення. Тому для мансарди завжди це перший розрахунок, яка в нас, який в нас буде з вами піражок. Оце перший розрахунок. І тільки після цього ми з вами робимо розрахунок на прогіб. Так ось виходить так, що коли у вас кут нахилу покрівлі 30 градусів і менше, там є коефіцієнти, які збільшують снігове навантаження на наш дах. А коли кут нахилу більше, ніж 30, і навіть, як ви пишете, 45, то там йде коефіцієнт для зменшення снігового навантаження. До чого це? До того, що чим більший кут нахилу, тим тонше може бути кроква. Але якщо у вас мансарда, я би з вами почав... 200 мм мінімум. Ну, на пуб легко підняти, працювати легко, а двойне дв... перехресне утеплення це тільки плюс. Зрозуміло. Далі. Далі е... ми з вами повинні знати: є у вас можливість придбати деревину більше 6 метрів? Або нема такої можливості? Наприклад, якщо у вас не, не проекція, а ось. Ця довжина буде більше, ніж 5 метрів, так то не завжди можна придбати таку деревину. І тоді йде стиковка. Можуть бути різні варіанти, може бути ферма сформована. Можете дотичати, сформувати наслону стропилу, немає значення. Але все ж таки для деревини, скажімо так: проліт більше ніж 4 метри. Це вже важко тобто там вже може потребувати більше більше переріз тому що більше прогиб йде тому у вашому питанні немає розмірів розумієте для того щоб навіть вам підсказати на що звернути увагу у вас немає розмірів оцього прольоту питання які далі в Україні є декілька зон по снігові по, сніговій, по сніговому навантаженню Тому тут вже питання Ну хоча при 45 градусах це неважливо там все ж таки сніг не залежується М можуть бути тільки снігові якісь кармани там наприклад да, в в'єндових якщо складна, складний дах але все ж таки ні Тому дивіться, якщо у вас оцей проліт він десь там 4, максимум 4,5 метри, то 200 мм кроква 200 на 50 проходить ось так. Зрозуміло? Окей. Якщо ви формуєте ферму, не на, на слону кроку, а ферму. Ферму – це значить, у вас є бантина, затяжка. Ось така схема то тоді кроква може бути або меншої товщини, як я сказав раніше, для мансарди це навряд чи, або більше може бути оцей проліт. Наприклад, 6 метрів. Под максимальну длину крокви, яку ви можете придбати. Тому е, другого у вас немає в вашому питанні, яка схема вашого даху. Це наслодна? система чи ферма кровільна оце наслона оце ферма один із варіантів ферми зрозуміло Володимир Сподіваюся, що я відповів на ваше питання Почніть з сформування пірашка вашої мансарди але все ж таки для України що для першої що для другої зони я би рекомендував не менше 200 мм купляти кроку Зазвичай вона доступна по всьому регіону Ну по всій Україні в будь-якому її е, куточку регіоні ось а вже е, необхідне теплоопір добирати перехресним утепленням або одинарним або двинним е, згідно нормативів одинарне проходить на, на югі нашої України це Крим Одеса Одеска область Крим ось тут якщо ви північніше то тоді краще розглядати можливість двойного перехресного утеплення так. Ну, хлопці, якщо я надав підсказу, ну, хоч за це, поставте мені лайк. <свіття> Мається на увазі наслонник кроки без затяжок, щоб максимально зберегти простір. Дякую за вашу працю. Ось тоді я відповів на ваше питання. Дякую за уточнення, Володимир. Так, йдемо ми з вами далі. От, Жаль, я не можу зняти камеру і показати свою мансарду, тому що в мене теж наслони крокви. Ось я, купляв шестиметрові крокви, ось і таким чином і будував. Тобто в мене тут проліт ну, так, десь 4,5-5 метрів. Навіть 5 метрів. З урахуванням оздоблення, в мене десь 5 метрів проліт і розмір крокви 200 на 50. І немає ніяких затяжок. Навіть от тут в мене врізка вона чистенька, тут взагалі нема нічого. Іноді, хто спочатку це бачить, дуже так дивується цьому, тому що всі звикли, що навіть коли є врізка, якась бантина, затяжка, вона повинна бути. Але є один секрет, як зробити без неї. Але ви про це не питаєте.